και αν κερδίζετε 100 ευρώ την εβδομάδα, μπορείτε να εφαρμόσετε το σύστημα αυτό. Λοιπόν, απ' τα αγαπημένα μου θέματα, το τέταρτο, είναι να γίνετε μάστορες στη διαχείριση των χρημάτων σας. Έχω μιλήσει ξανά για τη διαχείριση των χρημάτων και για την αποταμίευση. Αν ψάξετε στο, στο YouTube 3 ε, ιδέες για την αποταμίευση, θα βρείτε το βίντεο μου εκεί. Και θα ήθελα να μοιραστώ κάποιε σύντομε πρακτικέ ιδέε που έχω δει από την προσωπική μου εμπειρία: ότι είναι πραγματικά πολύ χρήσιμε και είναι μάλιστα και εύκολα εφαρμόσιμε. Θα σα μιλήσω για μια ιδέα συγκεκριμένη που είναι το σύστημα διαχείριση των έξι βάζων, ή των έξι φακέλων, ή των έξι κουμπαράδων, ή των έξι τραπεζικών λογαριασμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε εσεί. Το σύστημα λοιπόν διαχείριση των έξι βάζων είναι από τον T.H.R.V.E. Που νομίζω έχει γράψει ένα βιβλίο The Millionaire Mind, κάτι τέτοιο. Και βασικά χρησιμοποιώντα αυτό το σύστημα, χωρίζετε τα χρήματά σα σε έξι διαφορετικούς λογαριασμού και βάζετε διαφορετικά ποσοστά το χρημάτων σα σε κάθε έναν από αυτού του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τραπεζικού λογαριασμού ή πραγματικά βάζα, έτσι. ή ξέρω εγώ, να το κάνετε με φακέλους. Να πάρετε φακέλου και να το κάνετε με φακέλου. Τι είναι λοιπόν αυτά τα βάζα και τι ποσοστό πηγαίνει ε, στο κάθε βάζο. Το πρώτο βάζο λοιπόν είναι τα αναγκαία. Σε αυτό πηγαίνει το 55% του εισοδήματό σα. Δηλαδή, αν έχω εισόδημα 1000 ευρώ, πόσα χρήματα πηγαίνουν εκεί, 550 ευρώ. Άξι. Και αυτό το βάζο το χρησιμοποιούμε για τα αναγκαία έξοδά μα. Δηλαδή, το νίκημά μα, τα κοινόχρηστά μα, τρόφιμα, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, μανάβι, κρεοπόλιο κτλ. Λογαριασμού, ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, θέρμανση. Μπορεί να είναι τα, ρούχα, τα απαραίτητα ρούχα που χρειαζόμαστε. Και η ένδυση δηλαδή και τα λοιπά. Οπότε λοιπόν το πρώτο βάζο είναι τα αναγκαία και πηγαίνει το 55% του εισοδήματό μα εκεί πέρα. Το δεύτερο είναι το βάζο τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση για ξόδεμα. Και σε αυτό το βάζο πηγαίνει το 10% του εισοδήματό μα. Και τα χρήματα αυτά, αυτό το βάζο το χρησιμοποιούμε για μεγάλε αγορέ. Θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Θέλω να αγοράσω μια μηχανή. Θέλω να κάνω κάτι, μια επισκευή στο σπίτι μου. Θέλω να βάλω τέντε, ξέρω εγώ. Ωραία. Έχω, βάζω 10% του εισοδήματό στην άκρη και όταν μαζέψω τα χρήματα πάω και αγοράζω αυτό το οποίο θέλω να αγοράσω. Αλλά είναι για μεγάλε αγορέ. Ή για περίπτωση ανάγκη. Ωραία. Εμένα, α πούμε, χάρησε το αυτοκίνητό μου είχε μια μεγάλη βλάβη. Ή μπορεί να είναι για διακοπέ. Να πείτε ότι θα βάζω το 10% του εισοδήματό μου σε αυτό το φάκελο, σε αυτό το βάζω και θα πάμε για διακοπέ με αυτά τα χρήματα. Ωραία. Ή μπορεί να είναι απρόπτα ιατρικά θέματα. Για θέματα υγεία. Ή μπορεί να είναι για αποπληρωμή χρεών. Νούμερο 3. Διασκέδαση χρειάζεται να έχετε και ένα βάζο για διασκέδαση. Και στο βάζο που λέγεται διασκέδαση θα βάζετε το 10% του σοδίωματός σας. Ωραία! Και αυτό σωστικά είναι για να μπορέσετε να καλομάθετε λίγο τον εαυτό σας. Τι σημαίνει να καλομάθετε τον εαυτό μου, μπορεί να είναι τον αυγό έξω για φαγητό. Μπορεί να είναι το μια μέρα να, να μην έχω όρεξη να κάνω κάτι να φάω το βράδυ και να παραγγείλω απ' έξω. Και αυτό μπορεί να είναι. Ή ξέρω εγώ, να πάρω ένα κρασί και να πιω με τη γυναίκα. Ή μπορεί, α κάποιο να μην θέλει να πίνει καφέ στο σπίτι και να προτιμάει να παίρνει καφέ απ' έξω. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια πολυτέλεια, μια διασκέδαση, α πούμε, για κάποιου. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 10% του εισοδήματό σα για αυτά τα έξοδα. Ή μπορεί να είναι μια δραστηριότητα στον ελεύθερο σα χρόνο, μια εκδρομή, ή ξέρω εγώ, κάποιο χόμπι που μπορεί να έχετε και να σα τρώει κάποια χρήματα αυτό, έτσι. 4. Είναι η 4 και στην εκπαίδευση θα πηγαίνει το 10% του σχοδεύματός σας. Τι σημαίνει στην εκπαίδευση, είναι παράδειγμα το να προσλάβω ένα coach. Αν θέλω να προσλάβω ένα προπονητή, μπορεί να χρησιμοποιήσω το 10% του σχοδεύματός μου. Ή μπορεί να θέλω να αγοράσω κάποια βιβλία ή να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια ή να... κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα. Έτσι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκπαίδευσή σας δηλαδή, Μπορεί να πηγαίνει από το 10% του εισοδήματό σα. Και καλό είναι, αν δεν το κάνετε τώρα συστηματικά, να αφιερώνετε ένα 10% στη βελτίωση των δεξιοτήτων σα. Το να βελτιώνετε τι δεξιότητέ σα γενικά είναι σαν να κονίζετε το πριόνι. Λέω ότι αν μου έδιναν ένα ε, τσεκούρι και μου έλεγαν ε, να κόψω ένα δέντρο σε 10 ώρε, τις 9 ώρε θα κόνιζα το τσεκούρι. <laughs> το να κονίζετε το τσεκούρι, τέλο πάντων, το πριόνι σα, είναι το αντίστοιχο με το να αφιερώνετε ένα 10% του εισοδήματό σα. Στην εκπαίδευσή σα. Νούμερο okay. 5. Το βάζο τη οικονομική ελευθερία. Και σε αυτό το βάζο πηγαίνει το 10%. Και τα χρήματα αυτά, λοιπόν, από το βάζο αυτό, τα χρησιμοποιούμε για να τα επενδύσουμε στη δουλειά μα σε κάτι που δημιουργούν εισόδημα. Το να πάρω, α πούμε, ένα καινούριο μικρόφωνο, δεν θεωρείται επένδυση που δημιουργεί εισόδημα. Οπότε δεν είναι. Δηλαδή, αν θέλω να αγοράσω ένα μικρόφωνο, δεν θα το βάλω από το βάζο τη οικονομική ελευθερία. Αν θέλω όμω να κάνω μια διαφήμιση η οποία θα μου φέρει περισσότερο εισόδημα και θα μου δημιουργήσει παθητικό εισόδημα, μια ακόμα πηγή εισοδήματο, τότε θα το πάρω το 10%. Επίση, τα, τα χρήματα το βάζω αυτό, τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε οχήματα παθητικού εισοδήματο. Αν δεν γνωρίζετε, τι είναι το παθητικό εισόδημα, είναι το να κάνω τη δουλειά μία φορά και να πληρώνουμε για αυτή τη δουλειά ξανά και ξανά. Παράδειγμα, αν αγοράσω ένα σπίτι και τον νοικιάζω ή το έχω στο Airbnb. Ουσιαστικά το φτιάχνω αυτό το σπίτι και μετά, όσο το νοικιάζω, δημιουργώ ένα εισόδημα. Χωρί πρακτικά να κάνω κάτι από εκεί και μετά. Οπότε εκεί είναι μια πηγή παθητικού εισοδήματο. Δεν λέω απαραίτητα να επενδύσετε στα μεσητικά, γιατί έχει και άλλα θέματα, αλλά αυτό είναι μια μορφή παθητικού εισοδήματο. Ή γενικά σε επενδύσει. Οπότε, αν θέλετε να επενδύσετε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη δουλειά σα και την, ε, ε, το να δημιουργήσετε μια, ένα εισόδημα, ένα επιπλέον εισόδημα, μια αύξηση στο εισόδημά σα ε, μέσω στη δουλειά σα. Θα πάει από το 10%, το βάζο τη οικονομική ελευθερία. Ή αν αυτή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε ποιο μπορεί να είναι ένα όχημα παθητικού εισοδήματο, στείλτε μου ένα email, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Facebook. Ωραία, επικοινωνήστε μαζί μου και να μιλήσουμε για την εναλλακτική επιχειρηματικότητα και να σα εξηγήσω το δικτυακό marketing. Άρα, αν δεν έχετε μία πηγή μία μέθοδο αυτή τη στιγμή, έναν τρόπο να δημιουργήσετε παθητικό εισόδημα, τότε στείλτε μου ένα μήνυμα, να προγραμματίσουμε μία συζήτηση και να σα δείξω ποια μέθοδο έχω βρει εγώ και έχω συστήσει και σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους για να δημιουργούν παθητικό εισόδημα. Και το έκτο βάζο είναι για τη φιλανθρωπία, το οποίο πηγαίνει πόσο, ένα 5%. Άρα λοιπόν, ένα 5% του μηνιού σας εισόδηματος θα πηγαίνει σε δωρεές, τα βοηθάτε άλλου ανθρώπου, ιδρύματα. Γενικά το να βοηθάτε ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό του, είτε προσωπικά είτε μέσω ιδρύματος. Και για να σα δώσω έτσι, συγκεκριμένα παραδείγματα, για να δείτε λίγο πώ δουλεύει καλύτερα αυτό και να το, να το κατανοήσετε ακόμα καλύτερα. Όπω είπα πριν λοιπόν μερικέ μέρε, χάλασε το αυτοκίνητό μου και χρειάστηκε να κάνω ένα μεγάλο έξοδο. Από ποιο βάζω από τα έξι πήρα χρήματα, Για πείτε, χάλασε το αυτοκίνητό μου. Ήταν μια μεγάλη βλάβη, ένα μεγάλο έξοδο. Okay. Άρα χρησιμοποίησα. Το δεύτερο βάζο. Αποταμίευση για ε, εξόδωμα. Γιατί είπαμε ότι εκεί πέρα από εκείνο το βάζο παίρνουμε χρήματα τα οποία είναι για, ε, για έκτακτε ανάγκε. Ωραία. Ή θέλω παράδειγμα να βάλω ηλιακό θερμοσύμφωνα στο σπίτι μου. Έχω βάλει, αλλά α πούμε ότι θέλω να βάλω ηλιακό θερμοσύμφωνα ή θέλω να βάλω τέντε στο σπίτι μου. Ωραία. Από ποιο βάζο θα πάρω χρήματα. Είναι πάλι από το δεύτερο. Ωραία. Μακροπρόθεσμη αποταμίευση για εξόδημα. Είναι για μεγάλα έξοδα λοιπόν. Θέλω να κάνω μεγάλε αγορέ. Το Σεπτέμβριο. Που μα πέρασε έκανα skydiving. Ελεύθερη Ελεύθε πώ με αναξύπτω. Κάτι που θέλω να το κάνω πολλά χρόνια. Από ποιο βάζω χρησιμοποιήσω τα χρήματα. Από το βάζο τη διασκέδασης. Σωστά. Οκ. Okay. Θέλω να επενδύσω κάποια χρήματα στη δουλειά μου, τα οποία θα μου δημιουργήσουν μια ακόμα πηγή εισοδήματο, μια πηγή παθητικού εισοδήματο, δηλαδή να βάλω κάποιε διαφημίσει μέσα από τι οποίε μπορώ να βρω ακόμα ένα ηγέτη. Από ποιο βάζω θα χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα αυτά. Από το πέμπτο. Σωστά. Το βάζο τη οικονομική ελευθερία. Το 10%. Ωραία. Γιατί λοιπόν να ξεκινήσετε το σύστημα με τα έξι βάζα, Επειδή η συνήθεια είναι πιο σημαντική από τα ποσά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σκέφτεστε, Μα εγώ δεν κερδίζω αρκετά χρήματα ή τα έξοδα μου είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε, εγώ δεν σα είπα να βάζετε 100 ευρώ ή 1000 ευρώ το μήνα σε κάθε βάζο ή 1000 ευρώ την εβδομάδα σε κάθε βάζο. Ο λόγο που δεν προτείνω να βάζετε συγκεκριμένο ποσό σε κάθε λογαριασμό. Ε, αλλά ένα συγκεκριμένο ποσοστό είναι γιατί όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο σύστημα και τη διαχείριση των χρημάτων του. Είτε κερδίζουν 1000 ευρώ την εβδομάδα, είτε κερδίζουν 150 ευρώ την εβδομάδα. Εντάξει, ακόμα και αν κερδίζετε 100 ευρώ την εβδομάδα, μπορείτε να εφαρμόσετε το σύστημα αυτό. Αν θέλει να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρηση για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση και ψάχνει έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι online ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook